هذول احنا نعلم اطفالنا الموت هذول احنا نعلم اطفالنا الموت فقط بس بالمدارس عبا والدور. بس نسولف ليش قصه ليله والذيب؟ أدريش عدها ليله مزعله لطيور ليش نقول كنا بخير وننام ونحن باكر احسن دنيا والدور اذا كل اللي ينام اطلع على امال كثر كثر بدينا ماي بظهر القبور ايش كثر إش كثر كابرنا وإحنا أيام نخفاف وكبرنا بكوخنا ونحلم بالقصور ولا غلطة الأمان الكفرة بالضال يعلق بالفرص برقابل نذور مو غلط أماني الله عليك مو غلطة أماني الكفر بالضال يعلق بالفرص برقابل نذور ابتناقف الوجع يتغنى موال واي مرار نضحك ضحكه الزور نجرجر بالنفس ونترسى دخان وذا سيلونا قلنا قلوبنا تفور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 وانا انتظارك والسهر لعبتي خسران رابح ما تقلش بعد عقب الخذاك خلى من دنيتي شحجي وثقلهن بالجوارح ركد هي الخناجر لا يسلهن حكي بيوم الخسرتك ما بقن بالجسد لو هو ذاك اليوم هني النسي خل نفترض ناسي عداك الاشد قمت بتوالي الليله حاكي المري لديهن اشوف وما اشوفن احد لاخر محطه قمت بتوالي الليله حاكي المري البيه لا اشوف ما اشوف احد لاخر محطه ما حاولت تبقى على طرف لساني كلمه وعد وانا ادري ما ترجع وريدا تشي تشي يهرشوا أعضائي يوقف سند لي وحديه الروح والداركه صوب البعيد خلاف ديره وبلد هي البدايه بدنيتك وعدك ما ظنها لي دير وجهك فاج